Lokum ställer ut på den stora fastighetsmässan Business Arena i Stockholm 2021 september. Business Arena är en mötesplats för fastighetsbranschen och dess personal. och Totalt besöker drygt 6 6000 personer Business Arena varje år och nästan 200 utställare finns på plats. På finns är styrelseordförande Lokum och han berättar här varför Lokum finns med på plats på Business Arena. Vi är här för att nätverka, träffa folk och inte minst prata om framtidens vårdfastigheter. Och hur ser den diskussionen ut då? Den är oerhört spännande. Vården förändras ju i raskt takt med den medicintekniska utvecklingen. Vilket innebär att vi behöver mer högteknologi och samtidigt så är patienterna kortare tid på sjukhusen. Man kan göra Avancerade operationer med titthållskirurgi, kanske gå hem samma eftermiddag eller dagen efter istället för att ligga in i flera veckor. Det där påverkar hela flödet, det påverkar hur lokalerna ska utformas och hur hela vården bedrivs.